أي خصام أو خلاف مع زوجك تتركيه يقطع من دون ما ينحل رح يتضاعف مع كل مشكلة شبيهة لقلو ما لازم المشاكل تندفن بقلبك هالشي رح يخرب العلاقة أكتر ما يحلها لازم سياسة الحوار تكون موجودة والهدف من الحوار هو لتحل المشكلة مش لتكبريها أسلوب التواصل ما لازم يكون استفزازي بالعكس لازم يكون الفضفضه والتعبير عن المشاعر ولتخرجي من قلبك كل شي عم يزعجك ويدائك والنتيجة لازم دايما تكون التراضي والمصالحة وما تناموا ابدا زعلانين من بعض